Surse Adrian Gâdea, fost presubliniere al alce Teleorman, a fost adus la DNA, este audiat în dosarul Belina. Fostul presubliniere dintre al CJ Teleorman, Adrian Gâdea, s-a prezentat miercuri la sediul direcției Naționale Anticorupție, DNA, din capital. Potrivit unor surse judiciare, acesta este audiat de procurorii în dosarul Vălina. În acest moment, la DNA se afli Sevilis Haideh, consilier al premierului Viorica Dencil. În acest dosar, Gâdea este acuzat de abuz în serviciu. 2017, Direcția Națională Anticorupție a fostul presubliniere din al Consiliului Judecean Teleorman, Ionuca Adrian Gâdea, este urmărit penal pentru abuz în serviciu. Alturi de acesta, au mai fost pus sub sub urmărire fostul inspector în cadrul serviciului financiar contabilitate, Doricanela Nela Iordan, dar sub Mircea Dumitrescu, fost administrator public al judecului teleorman, tot pentru abuz în serviciu. anuarie 2014, suspectul gâdea Adrian Ionuc, în calitate de presubliniere dintre al CJ Teleoman, beneficiind de ajutorul suspectului Dumitrescu Mircea, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu a îndeplinit acte prevăzute în dispozițiile legislației primare, fapt ce a condus la încheierea cu o societate comercial subliniere alt persoana trei. Contracte de închiriere având ca obiect perci din insula Belina subliniere i bracul pavel al fluviului Dunrea, în suprafac total de 80 hectare, se arată în comunicatul de presă al Direcției Naționale Anticorupție. Mai exact. Contractele au fost încheiate pe o perioadă de 10 ani, la precur de 1. 900 lei slash 2. 792 lei slash luni sub I3. 988 lei slash luni toate fere TVA, fere organizarea unei licitații sub liniere i fere emiterea unei hotărâri de Consiliu Judecean. Procurorii transmit ce scopul acestora era darea suprafecelor în folosind ca temporară locatarului pentru cres liniere terea pe în regim natural, fere furajare, pentru pescuit sportiv sublinierei agrement, interzicându-se des subliniere urarea oricrora altor activitici. Contractele respective au fost verificate financiar, viza fiind acordat în această subliniere zi, 16 ianuarie 2014, de cetrene la Dorica Jordan? inspector în cadrul serviciului financiar contabilitate, în condițiile în care aceasta, potrivit DNA, 1 subliniere acum au fost încheiate documentele.